Приміщення культурно-просвітницького центру відбулись урочистості з нагоди 30-ї річниці з часу створення у «Смілі» телерадіомовної студії Тясман. Засновником цього першого у нашому місті телевізійного ЗМІ був міський голова «Сміли» 1998-го років Олександр Котькало. Задумав я студію 91 року. мене, я приехал в студию ВИКО, познакомился с руководителем и через год уже в семье, в исполнении, в сессии городской, было 30% акций студии ВИКО. То есть вы представляете, их корреспонденты, наши корреспонденты, они работали вместе. Если вы будете себе сходить в 30 ну, лет, то это маленькая информация. А для установи, для людини, для організації і, звичайно, для студії, яка була створена 30 років, це певний проміжок часу. Ось тоді, якщо сказати, що чогось не вистачало, то дійсно не вистачало ось цієї телестудії. У місті була промисловість, у місті були заходи, освіти культури, медицини. Різні установи, в організації, випускалися шпальти газет, було радіомовлення, але треба було нахатися далі. І що робити крок на майбутнє, крок вперед? І ось було прийнято дуже правильне, я вважаю, рішення створити телестудію, місто обласного підпорядкування. Є що показати, є що висвітлити. Але де це робити? Розитку нашого міста. З я привіну вам, Олександром Васильовичу, від міського голови, від всієї міської команди за цю подію, що ви, ми сьогодні відзначаємо. І сьогодні ми вам за підписом Сергія Васильовича вручаємо грамоту знагодити зічня. На заході були присутні керівники та працівники «Тясми» на різних років. За час свого існування колектив отримав визнання свого глядача, зайнявши провідне місце в інформаційному просторі Черкащини. Це на сьогоднішній момент дуже потужний інструмент за масової інформації. Вони можуть лікуватися, вони можуть роз'яснити. Знання цих віддяків, тих нетелерантності і правильне розуміння ситуації от, дуже багато залежить, як ми будемо димували вперед? Дійсно, життя не просте, у нас маса є проблем, маса є позитивних речей, які треба освітлювати. Проблема теж треба правильно донести до дистивлення, пояснити, роз'яснити, що тільки разом ми їх можемо подолати і ті Тому ну, хочу поважати еміливію Ванівну і колективу е лісного здоров'я, натхнення творчого. Лідна співпраця поєднує телестудію Ясмин із Смілянським, а нині Черкаським районом. залученням начальника Черкаської міської адміністрації контрольного дозвольте вас привітати і дійсно великим святом з вашим першим з Насправді всі ми знаємо, всі ми розуміємо, що медіа, журналістика, це завжди була 4-та Так ну від немає. сьогодні я скажу більше. Вона стає одна з перша, тому що літа війна. Іде війна на сході, за країну, за нашу реслінду. І знову ж таки, іде національна війна. І те, що ви робите, це величезна поєднання тому, коли ті, які тут присутні, тому, коли ті, які силовими, дійсно, а це який є в світі. Коли виробляють сфорний світ, мені приємно констатувати, що це не лише смилянський світ. Сьогодні фактично Вашингтонський район має доступ до... Телебачення ваше так? Знову ж таки говорять, що в деяких куточках нашого району, крім вашого радіо, нема більше нічого. І а, населення чекає саме інформацію із вашого медіа. Тясмен був першим творцем літопису «Смілим». Програми та сюжети телестудії постійно в етерах черкаських обласних телекомпаній. Наразі мають власний сайт, ютуб-канал та сторінку у фейсбуці. Журналісти Тясмена поряд з телевізійним контентом створюють різноманітні культурно-мистецькі, краєзнавчі, просвітницькі матеріали. За це їм теж подякували на заході керівники різних установ та управлінь. Адже це спільна робота. У 1996 році працівники телестудії були одним із ініціаторів створення на базі будинку дитячого та юнацької творчості першої на Черкащині дитячої телевізійної студії «Я плюс тим». А також дослідження журналісти допомагали гартуватись юним медійникам у різних навчальних закладах «Сміли». Під час ювілейних урочистостей колектив «Тясмана» отримав чимало привітань, подяк та побажань щодо подальшої плідної праці в інформаційному полі нашого краю.